مسألة أخرى عوتاني تعرفني في التوصيات ديال اللجنة اللي خدمت أه قالوا كرجع البت ديال المحطة حنا بالنسبة لنا اللي يعني يحل المشكل ديال في في هذا ولكن خصنا نتكلم على من بين الحلول باش السد الموجود في البلاصين من نوع ابناء خصوصا اللي هي اللي على هذه الصغيرة الى دونك شنو الحل السياسة هو محطة تحلية المياه بالمسورة لطنجة. محطة تحلية المسورة لطنجة ما جاش في الكيطان وحتى جاء كتدبير استعجالي لحل هذه الأزمة. يمكنها اليوم يمكن دائما قليل. لأن ترجع المحطة التحلية وخصوصا أن السيد هو اللي شخصية وحده لتعبئة الموارد المالية من أجل الضيافة، ودائما غير الضيافة، ما عرفتش في غادي يزيدوا الضيافة، ويرجع للبت المخطط الوطني في غادي، فكان واحد المخطط جيري، خصنا نديرو لهم، القضايا اللي مرتبطة بالجهة والحقوق، إحنا بالنسبة لنا الغابة فوسط هذه الجهة المحطة أساسية ومهيمة وعندما تستمت اشتريت تساهم أه أه في على أعدالة وكل دائما نحط في تكلمنا عن تدبير المحب ديال السدود ديال السدود كان كان السيد الوزير من يبقى في الشتاء يطلع بحال النصف وهذا اللي ساهم واحد المشكل كبير اقترحنا عليهم بعض الحواجز ديال ديك من الحجر و اقترحنا عليهم مع الأشجار بجوار الصدود باش يوقفوا عند المزاد ديال الرجال ما على المنصة كلها وكانت الجميع هذا الإيجابية هذه الخطوة الأهمية التوازن في الجهة والحضور ديال العكس في قلب مدينة العربية في قلب لكم دائما في 14 أي يوم دا في سنة وفي الوقت كان فيها وكالس في أموح عادة الجفر وخلاء طول ولا التوحيات ورد. رغم النادي الموارد الأشخاص كانت طول مجموعة الزكتر يزيدوا مرحبا كان مستعدين وجدكم لو اللي كيتفاعلو في هذا الملحقة لكم يعني رأيته السيد العمي فترة وقتلوها فقرة الإشارة يعني كذلك السيد بعد نقاط السيد اللي كانت عبر حتى في كلها تحديدا وهو الغزبات مورد دائمنا بحيرات إيران اليوم اليوم باش والناس العام في هذا المكان وكذلك حنا كشنا عقصة اليوم على الهبس ليتعاملوا أخرين كنت على البحيرات يشتيت ليه كيما قلت لكم أن الحرب والمواجهة كانت مشكلة، حنا بغينا نستثمرها كنفق، كنفق، كنفق، كنفق، كنفق، كنفق، على كنفق، كنفق، كنفق، كنفق، كنفق، وغيره ممكن مشروع تأمين على سبيل إنه هو هذا المشروع الذي يكون عرض مرغدي كبير في في مصر ما شاء الله الله رحمه الله هذا <تصفيق> قبل عموما على صعيد الوطن الجميع بدأ يشعر أهمية الموضوع ده يعني كل يوم يشمع له وخاصة بعد حدد فيه خاطر الطريق للتعاطي مع الثروه المهمه وهذي سجلوها كذلك لرؤيه الاستراتيجيه اللي اعتمدتوها في وزارتكم ديال الابداع الراقي القطاع اللجوء اللي كون على المشايخ اللاحقه المشايخ اللي بسهوله في مكان باش دار كجواب على واحد الحقيقية ف كان في ذكر يعني في المشاريع اللي الضح في من واحد مائي حنا واحد هذه السيد تتوفر على احتياط المالية لسنين او تفوق ولكن عندما يكون ####الظروف المناخية من أريد كذلك أستعرض فرصة عديدة جدا خلال اللقاء اللي كنتم تشخصونا في مقر وزارتكم اللي كيتعلق بانشاء المنطقه المحقق مع العادمه اللي سبحت كذلك من البرامج الامنيه المستعجله كما هو في الان تقريبا الصناعيه تقوم بالنسبه للحفر العائشي اربعه في المشاريع المستعجله وايضا من اجل اعاده تطوير المياه المحقق عمليه دي الساقي ديال الاراضي ديال ملاعب الوقف اللي هي الاخلاق في المشروع ديال ديال إنه يعني هذا ديال وزارة كومل إنما كانت نجدو كومسي الوزير أنه مو خلال بكومة أنه وزارة فيها أيضا أنها معلية بشيء كبير من خلال تصرشيه دائم السيئة بالمهدل وزوفيها أو إعلان الخصوص لما في, في الداية من أجل الحسين والجودة دائمه وشكرا مرزانك يتعرضون للتنوك وتسوى بسبب مخالفات الأولين أو الأولين السنتور أو نيائة أعلمة لملينة حقصة كبيرة كيف سئل الوزير الفلاحيس قيمه زوجته من مياه ملونه ولذا يجب تعجيل احداث محطه للتصوير حتى يصل الماء الى منطقه الرمل صالحا للسفر لا اخرج عن منطقه الرمل والفرشه المائيه التي تعاني تلوثا كبيرا وانتم تعلمون ان هذه الفرشه هي خزان استراتيجي سيعترفوا المغاربه عندما يعز الماء لذا يجب الاعتناء بهذه الفرشاه المائيه فمن اقرمت ساكنتها تشرب مياه مدوته ناتجه عن استعمال مفرق بالاسمده الكيماويه والممبداه للفلاح لذا يجب تعجيل بتزويد هذه الساكنه بالمياه الصالحه الساكن للشرب لان هذه المياه والفرشه المائيه التي يشربها المواطنين تسبب له امراض خطيره سواء على المستوى الباطني او على المستوى الجلدي